حكم هذا المال اختي الكريمة أن تعرفي بهذا المال في الموطن الذي وجدت فيه المال لمدة عام ما؟ لمدة عام ثم أي. بعد ذلك إن انقضى العام ولم يظهر لصاحبي للمال صاحب يتعرف عليه فمن أي. حقك أن تتصرفي فيه كيف شئت إلا إذا عاد صاحب هذا المال في أي وقت وأظهر علامة له فالواجب أن نرد إليه وإن تصدقت بهذا المال إن كنت لست في حاجة إليه بنية أن يكون الأجر لصاحب هذا المال وأرجو الله ألا يحرمك الله عز وجل الأجر أنت الأخرى كاملا غير منقوص